Tieto- ja viestintätekniikan laitteita voidaan käyttää monipuolisesti opinnoissa. Tietokone tai tablet, puhelin ja verkkoyhteys mahdollistavat tehokkaan opiskelun. Sedun verkko keskeiset palvelut ovat Moodle ja Microsoft Office 365. Laitteita voidaan käyttää lähiopetuksessa esimerkiksi tiedonhakuun, tehtävien tekemiseen verkossa, tehtävien tekemiseen kotona sekä yhteydenpitoon. Etä- ja verkko laitteita käytetään lisäksi osallistumiseen oppitunneille ja ohjaushetkiin opettajan kanssa. Oppitunnit ja ohjaukset järjestetään Teams-sovelluksella. Tietokone on monipuolisin väline opintoihin. Tietokone soveltuu hyvin kirjoittamiseen, tiedonhakuun, tehtävien tekemiseen verkossa ja yhteydenpite on Teams-sovelluksella ja sähköpostilla. Tablet soveltuu tiedonhakuun, tehtävien tekemiseen verkossa